بو اهي بصي ايه يا عبد الله حبيبي والله هيد قريب قريب ها قريب بسرعه عبد الله من وراي من عندي أحا أوه ضربني ضربة أوه ياك يا عبد الله طمانينك يا ابو عبد الله ده بموت ايزي يا عمي تمشيت له اياه وجاب الكل سنايبر جبته جيب له سنايبر شفته على نقطة والله على نقطة يلا يلا جيم ديالك ثلاثة بس صاحبهم ما جا معاهم فرير ثاني هذا إجابة هنا والله حسيت ابوها صاحب باقي واحد باقي واحد باقي واحد هل تفضلك مجموعة؟ يلا يلا نزلته نزلته بالنار